کهمتی که از گناهان چدیر هست دردی همچی مواردی وای وقتا جایز میشه وای وقتا واجه میشه که این آخون اگر آبونی داشته باشه تاکست بشه در جمعید برای نفس اسلام و برای نفس نفسی نیم واجه باشه نفس پوارس رای نفسی نفسی نفسی نفسی نفس پوارس رای نفسی که که رفته بشی چی؟ دیگر ما چنان دلیل مصرف مواد روانگردان با حالی نامساعد در یکی از خیابان‌های لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی سه نفر از اششار اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته گفتن که آقای شادمطاری با کمال بی خیالی و آسودگی وجدان گفت اینا مطرح نیست وقتی کسی پاش رو کج گذاشت زدن هر تهمتی به او رواست من بدون اینکه هیچ نسبت مستقیمی با آیت ای, ای بدم ولی وقتی که می‌بینیم جلوی چشم می ایشون مردم بدنام کردن تهمت زدن درو گفتن نمایندگان شما با شما هیچ کاری نمی‌کنید سکوت دولت بر رضا می‌گیرم اینها مخالف نظام رو محدور الارض میذانند یه آبروش احترام ندادم اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی اگر یک کلمه باب ملشون نبود گفتی یا کافری، یا مرتدی، یا عامل سعیونیزمی یا عامل سیاه هستی یا عامل انترازم. علت پخش نشدن سری جدید مسابقه مشخص شد. اونطور که فاش شده، علت توقف تولید و پخش این برنامه جنجال بر سر یک پرونده در تورنتو کانادا درباره جنایتی هولناک که دامنگیر عوامل این شبکه شده. بنابر آنچه که در شبکه‌های مجازی و به نقل از قربانی این ماجرا افشا شده، یکی از خانوم های شرکت کننده در این مسابقه از سوی عوامل تهیه این برنامه مورد هتک حرمت قرار گرفته بود. نسخه های کما بیش متفاوت از این اتهام زمانی در شبکه خبر صدا و سیما و حداقل ده رسانه دیگه در کنار نام و عکس یکی دو چهره تلویزیونی منتشر شد. اتهامی که به گفته ای مطرح کنندگان اون ابتدا در سایت ایرانیان کانادا به انتشار رسیده بود. داستان در نگاه اول متقاعد کننده به نظر می اومد، اما سایتی که ادعا می شد منبع خبره به کلی ساختگی بود. آدرس سایت واقعی ایرانیان کانادا iraniancanada.com هست. کسانی یک سایت تقلبی درست کرده بودند که شبیه سایت اصلی بود، اما آدرس اینترنتی اون یک فرق کوچیک داشت. یعنی به جای اینکه آخر آدرسش نقطه com داشته باشه با نقطه tk تموم میشد. در این سایت ساختگی، داستان جعلی تجاوز با ذکر جزئیات منتشر شده بود. بعد تعدادی از سایت های حامی حکومت ایران همین خبر دروغ رو بعضن با اضافه کردن بخش های جدید انتشار داده بودند نمونه‌ای که ذک شد تنها یکی از صدها مورد مشابه بدنام کردن فعالان عرصه عمومی با داستان های ساختگیه. اتحاماتی از این قبیل به کررات در وبسایت‌های خاص خبرگزاری‌های رسمی یا حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شدند از اونجایی که به طور طبیعی سازندگان این نوع داستان نسبت به غیرواقعی بودنشون آگاهی دارن، انتشار پی در پی اونها در رسانه حکومتی احتمالاً مبتنی بر یک چارچوب توجهی مشخصه. چارچوبی که لابد در حکومتی که خودش رو یک نظام دینی معرفی میکنه، باید ریشه در نوعی برداشت مذهبی داشته باشه. من مدت ها پیش و مشخصاً از اسفند 1392 تا خرداد 1394 به عنوان یک کنجکاوی شخصی و تحت عنوان سید حسین بنده خدا سوالی را برای یازده مرجع تقلید شیع فرستاده بودم تا واکنش های اونها رو مشاهده کنم. موضوع پرسش من رسانه هایی بودند که از نظر این مراجع واقعاً به اصطلاح زاله باشند با فرض اینکه سوال کننده اونها رو قابل دفاع ندونه. در متن پرسش، به جای استفتاهای کلیشهی در این حد که مثلا تهمت بد است یا نه که جوابشون از پیش معلومه به طور مشخص اومده بود آیا مؤمنانی که غیرت دینی دارند مجاز هستند برای جلوگیری از تاثیرگذاری گذاری رسانه های زاله بر افکار عمومی و برای آنکه کارکنان و سخنگویان چون این رسانه را از چشم مردم و جوانان بیندازند در مواردی که اطلاعات کافی راجع به مفاسد این کارکنان و سخنگویان وجود ندارد، علیه آنها از حربه تهمت، یعنی انتشار مطالبی که لزوما صحت ندارند، استفاده کنند. مراجع تقلیدی که از طریق بخش استفتای آنلاین سایت‌های خودشون مخاطب پرسش بالا قرار گرفتن، عبارت بودند از آقایان علی خامنه ای، علی سیستانی، حسین وحید خراسانی، لطف الله صافی گلپایگانی، موسا شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همیدانی، محمد علی علوی گرگانی، عبدالکریم موسوی اردویلی، یوسف سانعی و اسدالله بیات زنجانی. از میان دریافت کنندگان استفتاد دفتر آیت الله خامنه ای از اظهار نظر در مورد موضوع سوال که در دو نوبت به بخش استفتاد فرستاده شد خودداری کرد. دفعه اول با این جواب که سوال شما پاسخی ندارد و دفعه دوم با ذکر اینکه نامه شما جنبه فقهی ندارد اما در صورتی که قابل پاسخ باشد به آن پاسخ داده خواهد شد که نهایتا نشد. دفتر آیت الله وحید خراسانی هم گفت که به این نو سآلات پاسخ نمیده هرچند به طور کلی به ارسال مجموعه ای از احکام امره معروف و نهی از مونکر پرداخت. اما نه مرجع دیگه جواب دادن که تهمت زدن به افراد مورد اشاره در استفتار رو غیر مجاز میدونن. البته پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی غیر مستقیم و به این صورت بود که اگر افرادی علنا کارهای خلاف انجام بدن میشه در مورد همون کارها غیبت کرد. یعنی مثلا میشه کارهایی که واقعاً کردن رو بازگو کرد و نه اینکه کارهایی که نکردن رو بهشون نسبت داد در این حال در پاسخهای دو نفر از مراجع یعنی آیت الله سیستانی و آیت الله موسوی اردبیلی که بعدها در آذر 1395 در گذشت اشاره معنیدار به روایتی در مورد بهتان به اهل بدعت وجود داشت این دو مرجع گفتند که آن روایت توجیه کننده تهمت زدن به کسانی که سوال هستند نیست. روایتی است که زمانی که شما مردم با اهل ریبه و بدعه یعنی اهل شبهه و بدعه در دین مواجه شدید نسبت به اینها این را از چشم مردم بیاندازید از اونها بدگویی کنید غیبتشون بکنید و بعد باه توهم این واژه باه توهم که آمده این تا حدود قرن دهم ازش این رو فهمیدن که شما به گونه رفتار بکنید که اونها رو با آوردن استدلال مبهوتشان بکنید خب بعد زمان مجلسی وقتی این شواهیت داره شهر میده یک احتمال دیگر هم میده و میگه که احتمال هم داره که معنای باهت و هم بینه بحتان بهشون بزنید بعد خودش میگه اما معنای اول ازهره یعنی این که مبهوتشون کنید با استدلال این به ظاهرتره بروند در حدود تا حدود قرن دوازده هم متاسفانه در بین فوقه ما اون معنای دوم ظهور بیشتری پیدا کرده. به نوشته محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قوم برخی از کسانی که روایت مورد بحث رو جواز تهمت زدن به اهل بدعت میدونن در واقع معتقدند چه مانعی دارد که تهمت زدن به آنها به خاطر مسلحت جایز باشد و چه مسلحتی بالاتر از آن که با تهمت زدن مثل آنکه فلانی دزد است، و یا کافر شده، و یا اهل زنا و لواته است، او را مفتزه و بیابرو کنیم تا مردم از او فاصله بگیرند و دینشان حفظ شود. با این تهمت، هرچند یک نفر بیابرو می شود، ولی دین و ایمان جامعه سالم می ماند. مرتزا متحری، شاگرد معروف آیت الله خمینی و از نظری پردازان اصلی جمهوری اسلامی که در سال 1358 ترور شد، اشاره معروف به چونین برداشتی از روایت ذکر شده دارد. بعضی آدمای کم ثواب این واه تو و عمر را ایدماني کردن یعنی تومعت بهشون بدن یعنی دروغ بهشون بدن. بعد میگن آقا اهل دل از دشمن خدا هستم خب من دروغ علیه او جا می بعد یه کار دیگه می با هر کسی هر که دوشمنی شخصی داشته باشه که این مرونه احلی بدعته سغرا و کبرای احسابی تشکیل میده. با هر کسی شخصی دارم می من این را بدعت می دنم بعدم سره به دروغ جهر کردن علیه شما ببینید اگر جامعه ای این بیماری مبتلا باشه که دشمانه های شکلی خودش را عالی زدهت دارد بعدم حدیث داهجوم را معنیش میتونه دروغ جهر کن بعد دیگه با دشمانه خودشی چی بی اون وقت این است که شما بینید که هی دروغم در دروغ جان میشه دروغان در دروغ جان میشه دروغم در دروغ جهر با وجود این به نظر میرسه استاد آقای متحری یعنی آیت الله خمینی در زمان اقامت در نجف حداقل در یک نوبت تهمت زدن به روحانیونی که به عقیده او تفکرات انحرافی داشتن رو الناً جایز دونسته. اینایست که جایز هست در یک روایتی در بعضی هست کار الان یادم میشوند که تهمت هم با اونا این تهمتی که از گناهان تبیره از زدی همچی موارد گای وقتا جایز میشه گاهی وقتا واجب میشه که این آخون اگر آبونی داشته باشه ساقت بشه در جامعه. اگر این ساقت نشد در جامعه امام زمان را ساقت میتونه اسلام را ساقت میکنه این را باید کرد. در سال 48 رژیم شاه در تبلیغات خودش برخی روحانیون رو که روابط حسنه بایش داشتن رو برجسته میکرد آی خمینی اینها رو روحانی درباری می و به نحوی به پیروان خودش این مجوز رو میده که برید با اینا برخورد بکنید امثال اینایی که به اسلام جور لکمه ها دارند وارد می به اسم فقهای اسلام، به اسم علمه های اسلام دارند اینجور ها در جوان ما ایجاد می اینها رو مردم موزفند این جوانهای قیم ما موزفند که اینا را خودتشون راجع نیسلی ب این صحبت بخشی از دروس ولایت فقیه در نجفه در متن این کتاب مشخصاً صفحه 148 همین که مؤسسه آقای خومین خودش منتشر کرده این مسلب آمده اما این جمله به آنها تخمت بزنید از توش حرص شدید بعضی از فقهای های آیت الله خامنه ای رهبر فعلی ایران هم به سراحت تهمت زدن به اهل بدعت رو جایز دونستن. به عنوان نمونه، محمد مؤمن قومی از فقهای های شورای نگهبان و مسئول گرفتن امتحان اجتهاد از کاندیداهای های عضویت در مجلس خوبرگان تاکید داره که در موارد خاص به گفته او دادن نسبت زنا و لبات به اهل بدعت هم غیر ممکن نیست. میگه که امور سه قسم برخیشون معلوم, معلوم و است بعضیشون معلوم و است بعدشون مشکوک و صدق است به زبان ساده بگیم یعنی بعضشون رو ما مطمئنیم راسته حالا اگر من بخوام با این سببش بکنم مثلا بهش بگم که تو آن کسی هستی که زنا کرده ای چون معلوم و صدقه اینجا اشکاله نداره با این شیوه میتونیم که راسته میتونیم از چشم مردم بیاندازیم. اما اگر معلوم ملکز باشه یعنی ما مطمئنیم این فکرش با ما سازگار نیست اما به لحاظ عمل این دست از پای عمل اخلاق خطا نکرد اینم میگنه مجاز نیست ما به ایشون بیام نسبت ناروا بدیم شق سوم جای است که مشکوک و صدق باشه یعنی ما نه یقین داریم راسته نه یقین داریم دروغه احتمال میدیم مشکوک هستیم راست یا دروغه؟ بگه اینجا اشکالی نداره این تبصره که ایشون اینجا زده که بعد از یه انقلت و قلت اومده یعنی بعد از یه اشکال و جواب اشکال آمده عملا دست نظام رو باز می کند که با این تبصره بیاد اتهامات رو نوعا مشکوک و صدق فرض بکند و در نتیجه مخالفین خودش رو به این امور متهم بکند سو استفاده جنسی شوکرده رابط خاصیه که تصویر کم رنگ‌تر اون در لایه‌های پنهانی برنامه‌های این شبکه بخشی از این شایعات اساساً احتیاج به ارائه مدرک نداره مثلا شما فرض کنید وقتی اتهام جنسی به کسی می‌زنید همون قدری که کسی که اتهام می‌زنه این امکان نداره از نظر مردم که شایعه رو به طور کامل اثبات بکنه از طرف دیگه اون کسی که این اتهام بهش زده شده امکان جدی در اختیار نداره برای اینکه خلافش رو در حقیقت به اثبات برسونه اینجا در حقیقت ما توی فضایی قرار می گیریم که فضایی بیشتر برای از نظر من شک و شب یعنی همینی که یه جرقه کوچیکی در ذهن کسانی که مخاطب اون شایعات هستند در ارتباط با وچه اجتماعی و اخلاقی و مشروعیت اون افراد ایجاد بشه گاهی اوقات برای تولید کننده شایعه کافی قلمداد میشه عبدالکریم سروش اسلامشناس روایتی را رو از ماجرای انتشار یک اتهام امنیتی علیه خودش در روزنامه کیهان نقل کرده که زمان وقوع اون به تابستان 1374 برمیگرده من در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفتنجانی دعوت شدم به آلمان برای ایراد چند سخنرانی یکیش در دانشگاه بون بود و یکیش هم در وزارت خارجه آلمان سخنرانی عمومی هم بود در باب مسائل فرهنگی این سخنرانی تمام شد و بقیه کارهای من در آلمان و من به ایران برگشتم و دیدم است. روزنامه کیهانی ای, ای را منتشر کرده بود و در آنجا رسما به من تهمت زده بود که فلانی برای جاسوسی به آلمان رفته و در حضور دیپلمات‌ها لابد ای از اسرار فاش نشده نظام رو نزد آنها فاش کرده است چند روز پس از این ماجرا جناب آقای مهاجرانی که خوب از دوستان دیرین من بود و در آن موقع ایشان معاون پارلمانی رئیس جمهور بود با هم ملاقات کردیم و ایشان به منزله یک خبر بیجه به من گفتند که جلسه ای داشتن با پاره از ارباب مطبوعات و دیگران و اونجا فرصت رو مقتنم شمردن و رفتن پیش آقای شردد مداری و به او گفتن که این نکات چه بود که شما در روزنامه آوردی شما که خودت می دونی که فلانی اهل این کارها نیست و سانیان به فرض هم بخواد از این کارا بکنه خبرهای سری نزد اونیست او چه میدونه از مسائل مملکت که بخواد اینها رو بره و این رازه ها رو نزد بیگانگان فاش کنه آیش مهاجرانی میگفتن که آقای شدمتاری با کمال بیخیالی و آسودگی وجدان این سخن من رو شنید و شانه ها رو بالا انداخت و گفت اینا مطرح نیست وقتی کسی پاش رو کج گذاشت زدن هر تهمتی به او رواست این خلاصه استدلال ایشان بود و البته آقای شهرد مداری این رو از خودش نمی گفت و نمی گوید و یا دیگرانی که از این کارها می کنند اینا تعلیم دیده پاره از روحانیان هستند که اون روایت زده اخلاقی اینها رو قانع کردند که تهمت زدن رو حتی وظیفه شرعی خودشون بدونن و منتظر پاداش از حضرت باری تعالی هم باشند و به خیال خودشون منحرفان و کجروان و بدعتگزاران و ناراستان و ناپاکان رو از میدان بیرون کنند تا اینکه تمام قدرت در چنگال و سیطره خودشون باشه. به هر ترتیب اعتقاد عدهی از مدافعان حکومت به مباه بودن تهمت به اهل بدعت هرچند ممکنه مواردی از انتشار اتهامات در رسانه های حکومتی رو توضیح بده اما طبیعتا تمام این موارد رو نمیتونه توضیح بده. در این نگاه کلی‌تر به نظر میاد بسیاری از تهمتایی که علیه منتقدان حکومت منتشر میشن به این صورت توجیه میشن که انگار وقتی پای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران در میون باشه، ملاحظاتی در حد آبروی منتقدان از اهمیت خیلی زیادی برخوردار نیستن. البته از رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظرهای جدوگانه در مزمت تهمت علیه افراد ثبت و ضبط شده اما برخی از دیدگاه های تئوریزه شده در ارتباط با اختیارات حکومت دینی به طور اجتناب ناپذیر به رواج رویه های خاص در برخورد با منتقدان حکومت منجر میشند. مثلا این دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی که در موارد خاص برای حفظ اسلام انجام برخی از کارهای به اصطلاح حرام هم مجاز میشه. اگر فرض کنیم که حفظ جانی یک مهید نفر مثال باید. حفظ جانیش رابسته بگید این است که شما شروع و خمد کنند. واضر اسلام برای مسلحت مسلمین است، برای مسلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه باید از من جاسوسی،, جاسوسی فاسد خود روید اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دوره رو گفتن هم هم روید هم آیت الله خومنی یک سال و نیم قبل از درگذشتش تا به اونجا پیش رفت که در نامه خطاب به علی خامنه ای رئیس شمهور وقت تأکید کرد که مسلحت حکومت اسلامی، حتی از رعایت احکام دینی هم اهمیت بیشتری داره. به گفته او، حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فریه، حتی نماز و روزه و حج است. اطلا خمینی یک سر اندیشه داشت، یک اندیشه بنیادی داشت اینکه حفظ نظام به هر قیمت و چون چنین دیدگاهی داشت که البته این رو میشه شود تصری داد به حفظ اسلام به هر قیمت چون پیش از انقلاب رو اسلام تکه کرد روی بعد از انقلاب بیشتر روی نظام اسلامی و جمهوری اسلامی که مسئول تلاش و زحمات خودشم بود چیز داشت. چون این فکر رو داشت این اندیشه رو داشت فکریشون عملهشون این راه رو باز کرد. برای متهم کردن مخالفان یا دیگر یا کسانی که یه دیگه فکر می کردن یا جور دیگه عمل می کردن و به همین دلیل در ارتباط با علما روحانیون روشنفکران نویسندگان روزنامنگاران از بهتان و افتراب و دروغ و بیابرو کردن و حد حیثیت و هر که حتمت به همه از این ابزار استفاده شد و این مسلمن در روندی که در طول دوران بعد از انقلاب در دهه اول و بعدم ده تا در دوران آقای خامنهی که منوز گسترش بیشتری پیدا کرده قطعا نقش بسیار مهم و مؤثری داشته در فقه یک واجهی داریم بنام محدور و دم یعنی کسی که خونش مباهه که البته من این رو مناقشه کردم ولی بلا سنتی وجود دارم مثل این میشه یه واجهی دیگری درست کرد بنام محدور و ارز یعنی کسی که آبروش مباهی. یعنی آبرو نداره و اینها مخالف نظام رو محدور ارز می دانند عملا کسی که به خط قرمز نفی نظام دینی رسیده باشه نقد کرده باشه یعنی آبروش احترام ندارد کسی که آبروش احترام نداره میشه بهش دروغ نسبت داد میشه بحتان بهش بهتان زد میشه توهمت بهش زد میشه هر گونه که می شود او رو بی آبرو کردن در سال 1360 به دنبال تسفیه لایحه قصاص و مخالفت جدی ملی با اون آیت الله خمینی در سخنرانی معروفی در 25 خرداد این تشکل رو مرتد دونست و محمد مصدق بنیانگذار جدی ملی رو غیر مسلمان اعلام کرد سال 1360 بود دانشگاه ها هنوز باز نشده بود ما عضو ستاد انقلاب فرهنگی و منسوب آقای خمینی بودیم ما که عرض می‌کنم یعنی بنده و آقای دکتر علی مداری استاد دانشگاه تربیت معلم و آقای جلال الدین فارسی ما رفتیم به دیدن آقای خمینی گزارش ها که تموم شد و مسائل دانشگاهی که خاتمه یافت گویا دکتر مداری از قبل تصمیم خودشو گرفته بود تا با ما هم در میان نگذاشته بود دکتر شادمداری قبل از انقلاب نزدیک بود به جبهه ملی ولی زا سخنرانی که آقای خمینی در همون ایام کرده بود و در اون سخنرانی به جبهه ملی حمله کرده بود و مصدق رو رسما غیر مسلمان خونده بود این سخنرانی خیلی سنگین آمده بود بر آیه شریعت مداری اولشان وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنن و صحبت کرد اینها کاری چردن که یک سگی را نزدیک مجلس اینک بشت دادن و اسمشو آیت الله گذاشتن این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون اون هم مسلم نبود گفت میخواستم از محضر حضرت عالی بپرسم که این که گفتید مصدق مسلمان نبود آیا اطلاعاتی خدمت شما رسیده بود تقریبا با همین الفاظ؟ آقای خمینی فکری کرد و سریع پایین انداخت و دوباره سرش رو بلند کرد و گفت بله اطلاعات که بسیار خبرها که زیاد بوده مثلا مثالی که ایشان زدیم بود گفت آیت الله خادمی که از بزرگان اصفهان بود و مجتهد شهر بود آیت الله خادمی به من گفت به آقای خمینی که ما قبل از انقلاب با پاره از اعضای جبهه ملی جلسه داشتیم گاهی دکتر مستقن می آمد یک بار می‌خواستیم نماز بخونیم. مصدق نمی‌دونست که نماز عصر چند رکته. ما به هم نگاه کردیم و هیچی هم نگفتیم برای اینکه خب همه ما میدونستیم یکی کسی اگه نداند نماز عصر چند رکته که کافر نمیشه که. یه کسی سراسر و عمرش نمازم هم نخونه کافر نمیشه که. غیر هم که یه مسلمان گناهکاره. به دیگه کفر نیست که. ما هیچی نگفتیم. ولی جلال فارسی به سخن درآمد جلال فارسی گفت ولی آقا من به شما یک اطلاع دیگری بدهم، من در مدرسه کمال کار میکردم مدرسه کمال مدرسه ای بود که مرحوم دکتر صحابی اون رو دایر کرده بود و اونجا خودم شاهد و حاضر و ناظر بودم که مرحوم دکتر مصدق وجوهات شرعیش رو، خمسش رو، صدقات و انفاقاتش رو به اون مدرسه میداد برای اینکه مدرسه رو تقویت کرده باشه و خب این دلالت بر اعتقاد او داره دلالت بر التزام عملی او داره به دین اونم در مسائلی که معمولا دیگران رعایت نمی کنن. یعنی ها هستن می نمی‌خونن هم خمسشونو رو نمی‌دن چون مسئله پولی مالیه آیت الله Khomeini خب اینو گوش کرد تعملی کرد گفت این بحث رو خاتمه بدید دیگه راجبش حرف نه شاید بشه رویه برخی رسانه ها در انتشار اتهامات رو هم ناشی از برداشتی دونست که انگار مطابق اون وقتی با افراد خاصی سرکار داشته باشیم صحت اتهاماتی که علیهشون منتشر میشه در اولویت قرار نداره یکی از صریح اعترافات به کاربرد این رویه زمانی از سوی امیر طاهر حسین خان مدیر مسئول یکی از سایت های منتشر کننده اتهام های اخلاقی علیه منتقدان حکومت به نام صلح نیوز صورت گرفت سایتی که در مقطع بعد از انتخابات 1388 بسیار فعال بود. آقای حسین خان که در زمان دولت دهم ده سردبیری روزنامه دولتی شهروند امروز را هم برهده داشت، در مصاحبه‌ای در بهمن 1392 اعلام کرد: سیاست این است که ما باید ضد انقلاب را بی‌حسیت کنیم. من در برابر ضد انقلاب و معاندان هیچ خط قرمزی ندارم. این را در رسانه هم تعریف کردم. حال خبرسازی باشد یا هر چیز دیگری. او در پاسخ به سوالی در مورد سند یک اتهام که در این سایت علیه مهدی کروبی منتشر شده بود گفت ما مملکت را که نمیتوانیم این گونه اداره کنیم که برای هر چیزی سند رو کنیم اینطوری سنگ روی سنگ بند نمی شود ما خط قرمزی در برخورد با زده انقلاب نداریم کروبی و موسوی اصلا جزب آدمی زاد نیستند اینها نفس کشیدنشان را مدیون نظام هستند چون رویی اگرچه به طور عمده علیه منتقدان حکومت به کار رفته اما در یک نگاه گسترده‌تر انگار به تمام کسانی توسعه پیدا کرده که بدنام شدنشون به مسلحت تشخیص داده شده. یک نمونه جنجالی از این رویه در دی ماه 1377 و به دنبال خبرساز شدن ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد. با توجه به تجربه خودم در زمینه‌های گوناگون اداره کشور در طول این 20 سال و آشنایی با جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی من نمیتوانم باور کنم و قبول بکنم که این قطعه هایی که اتفاق افتاد اینها بدون یک نمایشنامه به قول آقایون بدون یک سناریوی خارجی باشد نمیشه که این چیزی ممکن نیست این مگر میتوانه بیگانه نباشد و این تابع یک نمایشنامه از پیشتر راهی شدهی نباشد باید بگردم پیدا کنم من به شما برادران وزارت اطلاعات دارم میگن به خصوصی هم پیغام دارم باید گشت عوامل را پیدا کرد سرنفار را پیدا کرد و نباید این آسانی گذشت در چنین فضای روزنامه کیهان که مدیر مسئول اون را آیت الله خامنه ای منصوب میکنه مطالب متعددی رو در اثبات روایت رهبر از ماجرای قتل ها منتشر کرد البته ادعای وابستگی عاملان قتل به خارج در بیانیه سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده بود هم تکرار می شود. اما روزنامه کیهان گذشته از انکاس بیانیه قوه قضایی خبرهای اختصاصی را هم در مورد پرونده قتل ها و شخص سعید امامی به چاپ می رسوند. کسی که به عنوان عامل اصلی قتل معرفی شده بود و سازمان غذایی نیروهای مسلح در سی و خورداد 1378 گفت خودکشی کرده. دامنه این خبرها از معرفی سعید امامی به عنوان عامل اصلی مشکوک در ارتباط با بیگانگان گرفته تا افشاگری در مورد سفر مخفیانه امامی به اسرائیل و ادعای نفوذش در جناه راست به دستور اسرائیلی ها رو دربر می گرفت. سعید امامی معاون اسبق امنیت داخلی وزارت اطلاعات البته نقش تعیین در سرکوب و حذف دگرندیشان در دهه 1370 داشت اما در وفاداریش به جمهوری اسلامی تردیدی وجود نداشت و اتهام ارتباط او با اسرائیل از هیچ مبنایی برخوردار نبود بعد از اعلام خودکشی مشکوک امامی در که خرداد 1378 هم این مدیر سابق دستگاه اطلاعاتی ایران با سنگ قبری که روی اون شهید سعید امامی نوشته شده بود در بهشت زهرا به خاک سپرده شد که قاعدتا اگر حکومت او را جاسوس اسرائیل میدونست اجازه چنین کاری رو نمیداد در خرداد 1380 بر روی اینترنت فیلمی از مراحل بازجوی تعدادی از بازداشت شدگان پرونده قتل و نیز همسر سعید امامی منتشر شد که به وضوح نشان میداد این زندانیان چطور برای اعتراف ساختگی به ارتباط با سرویس های جاسوسی خارجی و فسادهای عجیب و غریب اجنسی شکنجه شده بودند. میجی من اسکریپت نرافتم باور کنید اسکریپت نرافتم من باورش نرافتم. او اگر ما یک کاری کردیم که رفته باشی چیه من اصلا پا محال از رویی نرفت من اصلا پا محال از رویی که نه نه بازجویان وزارت اطلاعات در شرایطی همسر سعید امامی رو برای اعترافات ساختگی شکنجه میکردند که در زمان معاونت خود امامی در این وزارت بسیاری از منتقدان حکومت برای همین نوع اعترافات تحت شکنجه قرار گرفته بودند. مثلا نویسندهی سرشناس علی اکبر سعیدی سیرجانی که بعد از نوشتن نامه‌های انتقادآمیز با آیت الله خامنه‌ای دستگیر و به جاسوسی و انحرافات اخلاقی متهم شد. سیرجانی در آخرین نامه خودش به رهبر پیش‌بینی کرده بود که این نامه نگاری به بهای جانش تموم میشه. او هم مانند سعید امامی از زندان زنده بیرون نیومد. مسئولان امنیتی در چهار آذر ماه 1373 مدعی شدند که سعیدی سیرجانی در زندان سکته کرده اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تایید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی اگر یک کلمه باب ملشون نبود گفتی یا کافری، یا مرتدی، یا عامل سعیونیزمی، یا عامل سیاه هستی، یا عامل انتجرسن. که بنده، الحمدلله، هر پنشش هستم، یادتون باشه یک شباهتی میان ایدئولوژی نظام های تمامیت و محتوای شایعاتی که در ارتباط با مخالفینشون تلاش می‌کنند. پخش بکنند وجود داره مثلا با عنوان مثال اگه شما کشورهای کمونیستی مثلا شوروی سابق رو در نظر بگیرین در اغلب موارد اموری رو که از حوزه خصوصی افراد سعی میکردن بیرون بکشند و به نمایش بگذارند به مسئله امنیت ملی، به مسئله همکاری با نیروهای بیگانه، با کشورهای امپریالیستی و یا یک وچه دیگرش تعلق خاطر به دشمنان طبقاتی در جمهوری اسلامی علاوه بر این مواردی که گفتم از اونجایی که حکومت تمامیت خواه همزمان خودش رو یک حکومت دینی تعریف کرده و به نوعی تلاش میکنه که یک نظارت اخلاقی بر زندگی خصوصی افراد نیز داشته باشه بخش مهمی از شایعاتی هم که سعی میکنه، ترویج بکنه به مسائل اخلاقی و یا به قول اینها به مسائل شرعی برمیگرده روابط نامشروع داشتن گرایشات همجنسگرایانه بخش همیشه مهمی از شایعاتی بوده که تبلیغ کرده تو مسائل جنسی هم تو زنش بودی؟ آ تو زن اون بودی؟ آخو چیلی بچهار نمیریم ایجا بشونی؟ اصل بیرم اون اتاق دور بیرم بذارین؟ رو بیرم دونه دون رابطهاشو رو با این زیاد شدم دیتون و اتاق جهن پیشت موسیقی اینجا بیست دوده همینجا شدم شدم؟ سهیدم همین بسید تو هم تو این بودی؟ چه شکلی نقش رابطه بازی کردی؟ طورم اونی که دی گفته گوش بده اونی که اینو گفته, گفته، بخاش هم گفته بهت درح نکردن بعد وقت روز یک یه جاسوس کیفی اونم میتونیم باقر هم با خود و قرغ ازش می‌کرد دیگه. دیگه دیگه این روز حق بران ادامه عدام می‌کنیم می‌گی این کارا به چه ادنم خدا یا رو تو بفن یه ادامه می‌دهیم سخت همه شده دییم؟ طبیرم دارش کاریم با صفحات و چشم به پایان از نظر تاریخی هر چند موجز شمردن تهمت در موارد خاص به کررات با بحانه های اعتقادی توجیه شده، از جمله قربانیان عمده این رویه روحانیون یا حتی مراجع تقلید بودن مراجع دینی فتوا میدن. بنابراین وقتی که مثلا عموم مراجع یک فتوایی دارن، یعنی یک نوع اجماع نسبی در میانشون هست، اگر یک مراجع تقلیدی بیاد سنن از چکنی بکنه بیاد یه فتوا تازه در مورد مثلا مثلا ربا بده احساس میکنن که به اون اوتوریتشون به اون ساختارشون بافتشون آسیب وارد میاد نفوذ اجتماعیشون کم میکنه و در دوران جمهوری اسلامی هم که با قدرت سیاسی مطلقه و ولایت مطلقه پیوند خورده و طبعا میبینیم که اگر علمان و روحانیون هرچه مرتبهشون موقعیتشون برجسته تر باشه، نفوذ اجتماعیشون بیشتر باشه، ظرفیت نظریه پردازیشون، نفوذ کلامشون بیشتر باشه، با واکنش شدیدتری مواجه میشن، و وقت از ابزارهای مختلف به تناسوب شخصیت استفاده میکنن، ممکنه بی ایکی نتونن بگن فاسق، بی یکی نتونن بگن که نمیدون مرتد، اما از بهتان ممکن استفاده کنند از تبلیغات غیرمستقیم و برتن نویسی استفاده کنند برخی از منتقدین جمهوری اسلامی و میشه گفت مهمترین منتقدان جمهوری اسلامی از روز اول مراجع تقلید بودن بعد میبینیم به برخی از اینها که خب همه اینا موره مقلدینشون بالاخره الگوهای دین بودن، الگوهای تقوا بودن یکی رو متهم میکنن به فرض بکنید همکاری با سواک و سفارت آمریکا و امثالا. خوبی مطالی بود که اون زمان در مورد آی شریعت مداری گفته شد. بعد در مورد آی منتظری که رسید در سال 67 که ورق برگشته بود و نظر حاکمیت، نظر نظام، نظر دیگری شده بودی بود که چندین بار به بیت ایشون حمله شد، هفت بار تا حمله شده، من یادمه یک بار ذکر کردن که آقا در بیت آقای منتظری های مستهجن و بطری مشروبات الکلی پیدا کردیم که خب هر کسی میفهمید که این جز همین از چشم مردم انداختن چیز دیگری نیست محسن کدیور در کتاب انقلاب و نظام در بوته نقد اخلاقی ارزیابی مواجهه جمهوری اسلامی با آیت الله سید محمد روحانی سرنوشت یکی از مراجع تقلید قربانی بهتان رو بازخوانی کرده آیت الله روحانی در مقطع تبید آیت الله خمینی به نجف در فاصله سالهای 1344 تا 1356 احتمالا معروفترین روحانی مخالف او در این شهر بود سال 49 حواشی آقای خمینی اتهامات رو متوجه آقای روحانی کردن و این اتهامات سه تا اتهام بود که یکیش بسیار بزرگتر بود و خیلی پخش شد و اون این بود که چکی از نایب ساواک در بچه‌های روحانی رسیده به آدرس اشتباه به دست ما رسیده و اونجا هم ریال و دینار اشتباه کرده بودن که معلوم شد چک جعلیه و دیگریش اینه که ایشون رو الواقع به عنوان متهم میکنن که قصد سوء قصد با آقای خمینی داشته و سهبامش هم مزدور دربار معرفیش میکنن اتهام دوم و سوم خیلی زود توسط خود آقای خمینی و هواشیشون تکذیب میشه یعنی به یک نحوی میکنن که شون کاملا این رو نادرست میدونه و اون هواشی هم که این کارا رو میکردن ابراز میکنن که این بعدن البته ابراز میکنن که این اشتباه بوده اما در مورد اولی در مورد چک این بر اساس اسنادی که از اونجا مونده یکیش جلال الدین فارسیه که اون زمان پاشوده رفته نجف و یکی از گزارشگران اون هست و حاک از آقای سید خاتم که جزء دفتر استفتای آی خمینی بوده در اون زمان تکسیب نمیشه نه از طرف شخص آی خمینی و نه از طرف حواشی 23 سال بعد این افراد، افرادی که سازنده این شایع بودن شروع میکنن به اینکه اشتباه بوده و از رو نفسانیات بوده بدونه که بگن ما بودیم و یا افراد رو معرفی کنم. های روحانی از سال 49 به بعد که این اتهام مطرح شد به علت رشد انقلابیون در میان ایرانیان و در میان شیعیان فلواقع اتهام چسبید، اتهام پذیرفته شد و جلالدین فارسی که اون زمان به نجف آمده میگه تا چند،, چند ده سال بعد ده پونزه سال بعد افرادی باور کرده بودن این اتحام رو خود من اون زمان در حوزه قم برای اولین بار اصلا جای نخوندم شنیدم یعنی این مطلب هنوز مطرح بود که ایشون همچه کاری کرده عملا این واجه من به کار بودم، حیض انتفاض ساقط شد و نتوانستگی سر بلند کنه. قابل توجهی که با وجود کهز بودن قطعی اتهام وابستگی آیت الله روحانی به سواک، بعضی از مخالفان این مرجع تقدید معتقد بودن که اساساً فرقی نمی کنه برای چون این اتحامی مستنداتی وجود داشته باشه یا نه. به عنوان مثال، عباس علی عمید زنجانی، نویسنده ی کتاب انقلاب اسلامی و ریشه های آن که سالها در دانشگاه ایران به عنوان یک منبع تاریخی تدریس شده بعد از آیت الله محمد روحانی در کتاب خاطراتش نوشته این نامه چه باشد و چه صحت داشته باشد فرقی نمی کند. اصلا آقا سید محمد وزش جوری نبود که احتیاج داشته باشد با ساواک همکاری کند و همکاری غیر مستقیم داشت. به عنوان مثالی دیگه، میشه به این گفته ای منیر حسینی شیرازی از شاگردان الله خمینی در نجف اشاره کرد که شش سال بعد از درگذشت گذشت آیتالله روحانی در دفاع از انتصاب این مرجع تقلید به ساواک نوشته اگر کسی آباس یا به ابلیس ریخت نفس همین امر برای انتصاب به ساواک کافی و از هر سندی بالاتر است. شبه روشن فکرانی که مجموعه تلویزیونی هویت سرنوشت الله محمد روحانی همان نوع استدلالی رو یادآوری میکنه که در گذشته مکررن برای طرح اتهامات غیر مستند علیه دگر یا منتقدان جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. مطابق این شیوه استدلال ممکنه مستنداتی برای متهم کردن یک فرد به موضوعی خاص وجود نداشته باشه. اما او در عمل بگونه ای رفتار کنه که به لحاظ تحلیلی اون اتهام قابل طرح باشه. با استفاده از چنین روشی انگار حتی دیگه لازم نیست که برای بدنام کردن یک نفر دست به اقراق یا بزرگنمایی چیزی زد بلکه حتی میشه به خلق داستان‌هایی به کلی ساختگی پرداخت یک نمونه معروف از این رویه وقتی بود که مسیح علی فعال حقوق زنان اقداماتی رو علیه حجاب اجباری شروع کرد روش خانم علی البته موافقان و مخالفانی داشت اما واکنش بعضی رسانه‌های حکومتی به اقداماتش انتشار اتهامات اخلاقی بود. شنیده شده چند شب گذشته یکی از مهره های فتنهگران فتنه‌گران که چند وقتی سعی در اخفال زنان و دختران ایرانی برای کشف هجاب داره به دلیل مصرف مواد روانگردان با حالی نامساعد در یکی از خیابانهای لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی سه نفر از اشرار اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفت. من داشتم با پسرم تو خیابون راه می رفتم که برادرم زنگ زد از ایران و ازم پرسید که مسی جان همه چی خوبه امنامانی؟ گفتم ما آره همه چی خیلی خوبه گفت آخه می‌خواستم بهت بگم محکم باش خیلی تعجب کردم چون اصلا خیلی بی رفت بود این حرفش برای من بعد از یه طب همسرم هم زنگ زده بود که مسی همه چی خوبه خوبی و شک کردم رفتم خونه وارد اینترنت شدم و تازه فهمیدم که سه دوست یه خبری گفته که از اساس دروغه همم هم دارن رجبی نفرت که سه گفته به مسی آنجا در خیابونای لندن سه تا مرد تجاوز کردن و شرم‌آورتر این قسمت شمین بوده که گفتن پسرش هم شاهد تجاوز مادرش بوده و الان حالش بده و رفته بیمارستان من انقدر یعنی شوک به این وارد شده بود نمیدونستم بعد چیکار بکنم مادرم زنگ زد و مادام شوکه به گریه کردن و به مادرم نشستم گفتم همه چی خوبه اتفاقی نیافتاده ولی میکفت آبرومون، آبرومون توی روستا رفته من به خاله ها به امه ها چی بگم؟ ممکنه برخ یا بگن که همه خبر رای صدا رو مردم باور نمی‌کنن، افکار اومی با تردید برخ برای صدا نگاه می ولی شخصا تجربه دیگری داشتم یعنی می حتی دوستان سمیمی و نزدیکم بهم زنگ می زنن. و میپرسن در مورد این خبر تجاوز تو الان خوبه یعنی هیچی نبود همه چی خوبه یعنی در واقع خیلی هم باور کرده بودن که شاید یه چیز کوچیک اتفاق افتاده حالا سداوسما داره اغراق میکنه داره بزرگش میکنه و من بعد برای اونها توضیح میدادم که نه وقتی یه چیزی تهمته از اساس دروغه و اونا دارن فقط برای اینکه نابود بکنن یه آدم رو تهمت میزنن گاه اوقات افراد با نظرات سیاسی یک فرد دیگه اختلاف نظر دارن گاهی اوقات حتی با گروه اجتماعی اون فرد مشکل دارن بدون اینکه با خود اون فرد مشکل خاصی داشته باشن با این حال وقتی که چنین شایعاتی مطرح میشه در سطح جامعه این شایعات رو به عنوان مستنداتی که اون بدبینی ها رو و اون گمانه‌زنی های گذشته رو در واقع تایید میکنه مورد استفاده قرار میدن و چندان نگرانی اینو ندارن که آیا این خبر حتما موسق هست یا نه ممکنه ما فعالیت‌های باشم خیلی خوششون نیاد از من. دوستم نداشت باشن یا اصلا اصلا, اصلا از من متنفر باشن. ولی من نمیفهمم چرا تهمت جنسی میزنن. یه زمانی خبرنگار مجلس بودم، فیشای حقوقی نماینده‌ها رو افشا کردم. اما وقتی اخراجم کردن، دلیلش رو تهمت جنسی که مسی آنجاد با این رابطه داره، با اون رابطه داره با اون، یعنی با زمین و زمان رابطه داشتم این و وقتی اومدم بیرون ایران، راجع به حجاب کار کردم، دوباره بحث تجاوز. حتی مخالفان حکومت، من خیلی وقتا می‌بینم که اونها هم همین ابزار استفاده میکنند و تهمت جنسی میزن تا یک نفر رو تخریب کنم، منظوی بکنن. خب این نشون میده که حکومت میدونه که حمله جنسیتی به یک زن هنوز خریدار داره. من تصمیم گرفته بودم که بجنجم که بشه من گریزداری بکنم برم شکایت بکنم که یه نتیجه ای بده به دستگاه قضایی خود ایران شکایت بردم اما صدا و سیما و آقای یامین پور که یکی از مراجعان سابق تلویزیون نوشته بود توی وبلاگش که من سیال نجات فاحشه است و وکیل گرفتم خانم گیتی پور داخل ایران و شکایت رو بر تقدیم دستگاه قضایی کرد ولی قرار منع تعقیب صادر کردن و هیچ پاسخی ندادند قبلا هم این اتفاق بر من افتاده بود که وقتی از مجلس اخراج شدم خانم شیرینبادی وکالت من رو به عهده گرفت از نماینده مجلس که توهّم جنسی از زن شکایت کرده بودم، اون موقع هم دستگاه قضایی هیچ پاسخی نداد و در واقع حکم داد و نمانده های مجلس رو کرد. بی نتیجه موندن شکایت مغزوبان حکومت، حکایت آشنایی در دستگاه قضایی ایرانه. مغزوبانی که مکررن در رسانه های حکومتی و از جمله صدا ما که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه، مورد اتهام قرار می و شکایتشون به دستگاه به نمیرسه. دستگاهی که اون هم از جمله نهادهای زیر نظر رهبری محسوب میشه. در دوره آیت الله خامنه ای از یک سو میبینیم که ایشون گاهی به تلوی یا اعتمالاً به تسریع نهی کرده از این نوع اعمال یعنی متهم کردن افراد، بردن آبروی افراد، حفظ حرمت افراد یا جنبه سلبی ایجابی اینا رو گفته. اما اون چی که راهید و ناظرش هستیم و به کررات اتفاق افتاده و همچنان می این است که نه آبروی مردم، نه عرض کنم مال مردم، ماجان مردم، خون مردم یا اعترام مردم امسال اینها چندان رایت نمیشه بلکه مرتب هم مورد حمله قرار میگیرن، مورد تعرض قرار میگیرن. من بدون اینکه هیچ ارت... نسبت مستقیم با آی خامنه ای بدم بگم که بگم مثلا ایشون لزومن این رو فرمان داده یا نداده ولی وقتی که میبینیم جلو چشم ایشون اتفاق میفته و ایشون سکوت میکنه و سکوت دلی بر رضا میگیرم این حوادث اتفاق افتادیم مردم رو بیابرو کردن مردم بدنام کردن تهمت زدن دروغ گفتن نمایندگان شما سخنگویان شما باید شما هیچ کاری نمی و نکردید و شما میتوانید شما مثل دیگر ارباب قدرت نیستید شما میتوانید جلوی اینا رو بگیرید کدام عملی رو شما انجام دارم به جلوگیری گیری ها و اگر بود نصحار شما کجا می بینیم بنابراین این رو من به معنی تایید این اف... گفتار و رفتار و اعمال می به خاطر اینکه حفظ نظام از عوجب و باجباته. استفاده از بختان البته رفتاری نیست که منحصر به حکومت باشه در واقع حتی برای خیلی از مردم عادی انگار تهمت زدن تنها علیه آدمهایی بده که باهاشون موافق باشن با وجود این در ارتباط با ترویج تهمت حکومت ایران مسئولیت ویژه‌ای داره اتهام پراکنی مقام ها یا دستگاه های یا دستگاه‌های رسمی انتشار اتهامات در رسانه های وابسته به بودجه عمومی و بیطرف نبودن قوه قضائیه در برخورد با موارد تهمت مسئولیت حکومت در این زمینه رو طبیعتاً بیشتر از هر نهاد یا گروه دیگه‌ای برجسته میکنه حکومتی که البته در مورد اتهم زنی به کسایی که اونها رو خودی میدونه حساسیت داره، ولی آبروی روی غیر ها رو، اساساً موضوع قابل توجهی به حساب نمیاره.